على رسول اللہ أعوذ بالله من پہلا جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں ہر قسم کی تعریفہ ہر قسم کی تعریف میں کون سی تاریخیں آتی ہیں ہر وہ تعریف جو آپ کے ذہن میں آئے کہ کسی کے لیے کی جائے ہر وہ تعریف جو آپ کے ذہن میں آئے کہ آپ کسی کے لیے وہ جملہ بولیں اللہ سبحانہ وہ بتانا اس کے سب سے زیادہ مقدم ہے ہر وہ تعریف جو آپ کے ذہن میں آئے اگر آپ کہیں کہ کوئی انسان بہت اچھا ہے بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان آپ کے ساتھ رویہ بہت اچھا رکھتا ہے تو ابا سبھرانا تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ رکھنے والا ہے الب صحلہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو الحمد قرآن میں تعالیٰ نے اس کا استعمال مسورت کیا کہ جب عباء سہیلا نے زمین اور آسمان کو بنانے کا مضمون کیا کہ آسمان کو بنانے والی ہستی کون ہے اللہ زمین کو بنانے والی ہستی کون ہے اللہ و آپ کی, کی, کی, کی نظروں کو بڑے لبھاتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بنانے والی ذات है جیسے خوش کن مشغول کن آپ کے انداز ہے یا آپ کا ماحول ہے تو آپ لفظ الحمد استعمال کر کے کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی نعمت میرے پاس موجود ہیں ان سب نعمتوں کا مطلب ہوتا ہے لیے آپ کے لیے ان کے لیے اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ لفظ اس کے لیے اللہ سال کے لیے اگر ہم یہاں سے لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کرتے تو یہ لفظ یہ حرف استعمال ہوگا تو ہم ملکیت کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ چیز کسی شخصیت کے لیے اور ان تعریفوں سے ایک تعریفی کریم اللہ سب تعالیٰ خود بیان کر دیا کہ رب, یہ وہ اللہ جو رب ہے یہ وہی لفظ ہے جو آپ سی دعا میں پڑھتے ہیں جس طرح انہوں نے میرے پر اس وقت رحم پرورش کے ایام تھے پرورش کے ایام تھے تو پرورش کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز دینے والی سات کون سی ہے اللہ کی رب کی رب پالنے والا یہ تمام جہانوں کا یہ سارے کا سارا جہان اگر لفظ ایک جہان استعمال کیا جاتا تو پھر بھی بات سمجھ آ جاتی لیکن یہ عالمین تمام جہان تمام جہانوں نے یہ انسانوں کا جہان الگ ہے ان کی ضروریات ان کی رہنے سہنے ان کے انداز جنات کا جہان الگ ہے ان کی ضروریات چرندوں کا پرندوں کا گردوں کا ہر قسم کا جہان ہر قسم کی مخلوق کا جہان ایک الگ ہے ان کی جو ضروریات زندگی ہیں اب دیکھئے اتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ سبہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ اللہ صرف آپ کا رب نہیں ہے اللہ سبہد العالیٰ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق کا رب ہے اللہ سبہد التعلیٰ ہر مخلوق کو اس کی ضروریات کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو مہیا کرتا ہے کوئی چیزیں آپ کے لیے زہر ہیں ہے؟ اللہ اور جس مخلوق کو جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ و خوبصورتی تمام جانی ہیں جو تمام جہانوں کو پاننے والا ہے